السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع سلسلة جديدة من سلسلة اتعلم اليوتيوب بكل سهولة في خمس عناصر مهمين جدا جدا جدا لازم يكونوا موجودين في أي فيديو أنت بترفعه على اليوتيوب عشان تقدر ترتب في مراتب أولية وليه ظهور في محرك البحث الخاص بجوجل والخاص باليوتيوب. اول عنصر من العناصر اللي هتكون موجودة معنا هو النيم name او title الخاص بالفيديو uh, الخاص بك ال او name لازم يكون title مشوق title جذاب ولا نغفل انه يكون بيحتوي على الكلمة البحثية طب اكتب title ازاي رقم واحد بالعصف الزهني رقم اثنين ممكن تستعين ببعض البرامج وبعض المواقع زي الموقع التالي الموقع ده جميل جدا توب رانكف كل اللي انا بعمله ان انا بدي له الكلمه البحثيه اللي انا عايزها فاقول له مثلا كلمه ماركتنج واقول له سيرش او جنريت تايتل فيطلع لك عناوين جميله جدا جدا جدا رائعه تقدر تستبدل. انا ممكن استخدم تمام فباخد العنوان اللي انا عايزه طبعا بيجيب لك ده استنادا اه هنا من هنا كده سلوكت استنادا لعده عناصر طيب. آه. طبعا الموقع اللي قدامنا ده موقع يوتيوب تايتل جينيريتور تول او تيوب رانكر كل انا بعمله ان انا بكتب كلمه بحثيه بالشكل ده وبقول له يلا جرأيت تايتل فبيطلع فبيطل فبيطل لي نماذج كتير جدا اقدر استفيد منها واعمل سيلكت على اي عنوان انا عايزه ده رقم واحد. رقم اثنين في الفيديو بتاعي مفترض ان انت تحط الديسكربشن والديسكربشن بحط فيه وصف من تأليفي يحتوي على العنوان بحط فيه الكلمات البحثيه اللي انا ناوي احطها في العنصر رقم 3 اللي هنقول عليه كمان شويه، رقم 3 بحط لينك الفيديو ولينك القناه، احفظه الثلاث مهارات والثلاث عناصر اللي بيتحطوا جوه عنصر الديسكريبشن او الوصف. رقم 3 الكلمه البحثيه، هنا الكلمه البحثيه اقدر اعرفها عن طريق اللي انا بتوقع عميلي ممكن يسرش عليا بايه، او عن طريق بعض المواقع زي موقع موقع KeywordTool.io تول Keyword دوت اي او موقع ده جميل جدا بختار كده اليوتيوب وبحط الكلمه اللي انا عايزها فقول له مثلا كلمه ماركتنج بقول له انتر طبعا هنا انا خليتها جل وايد المفروض اخليها في ايجيبت او سعوديه او الدوله اللي انا عايز اطلع بيها بس اوكي okay. دي كده الكلمات في بيقول لي ما يقارب من 729 كلمه تحتوي على كلمه الماركتنج اوكي بترتيباتهم بالشكل اللي انت شايفه بالجمال ده كله. كل اللي عليا اللي انا هعلم على الكلمه اللي انا محتاجها واخدها من هنا كده كفي بشكل سهل وبشكل بسيط جدا ورائع جدا جدا جدا من المواقع العظيمه تايتل كيبورد تول. اوكي طيب الحاجه رقم اربعه اللي وهي فوتو او الصوره المصغره اللي بتظهر في بدايه الفيديو في اعلى الفيديو الصوره دي بتكون جميله جدا وبتكون جذابه انك تقدر تلفت نظر العميل اللي هو يخش بالفعل ويدوس على الفيديو ده طبعا بيعلي السي ار بتاع الفيديو بتاعك بشكل حلو جدا حاجه رقم خمسة والمهمه ايضا اللي هو عمليه مشاركه الفيديو مع منصات اخرى زي الفيسبوك زي تويتر وزي الانستغرام أو حتى تقدر تشاركها على قناة تانية على اليوتيوب بس بدون ما تعمل سبام أو تعمل عملية ازعاج باقي إلهم. لك. انتظرونا في جزء جايني في اليوتيوب هنشرحه بشكل اكثر دقة وأكثر تفصيلاً وهنذكر عناصر تانية مهمة جداً تهتم بها في ترتيب الفيديو وإن شاء الله هيكون معنا شرح لأداة جميلة جداً بيستخدمها كل الانفلاونسر وكل المشاهير على اليوتيوب ألو هي أداة التوباتي. أداة رائعة جدا في التحليل وفي ترتيب الفيديو. شكرا لكم ونلقاكم على خير في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.